itu Dilihat dari tabel ini Ambil yang nilainya paling kecil Berapa nilainya paling kecil? Hmm. Berarti jadinya maka Skor maksimal 100 paling rendah tujuh puluh, seratus lebih banyak. Dambil tujuh tinggal 30 30 dibagi 3 jadi 10 di mana tilo? 3 itu dari yang, kamu di luar D itu, yang di luar ada kan ada ABCD, di luar D itu terus kena. Mohon. mana mohon dulu. buka halaman 60. Ini cara menghitung KKM, cara menghitung KKM di sekolah satuan pendidikan baik di untuk kelas maupun satuan pendidikan sama pada dasarnya. Halaman 60. Iya, halaman 6 guru Yang ini Bu 72. Halaman 6 sama 66. Iya. Oh, nah, yang tadi. Sudah? Ya. Kita lihat kesini Nah, kita ambil skor maksimal. Skor maksimal itu 100. Tadi KKM satuan pendidikannya 70, ya. 100 dikurangi wow. ya. Kalau tabelnya itu dari mana tuh yang itu? Kabelnya ada di halaman. Oh, ini iya, diambil Perkelas Perkelas per ya, Oh ini iya, iya, iya hari. tiap kelas Nanti nanti dijelaskan ya Bu Ini dulu sebentar Nah 100 dikiraannya 70 30 Bukan, bukan yang... Baca, isi ntar Angka 3 diperoleh dari itu yang di luar D e. nah, nah, di luar di. Angka 3 itu kita peroleh dari predikat selain D. D, D A, B, dan C, C. berarti B-nya mulai dari 8 8 ya. Nah, hitung lagi sepuluh yang Siapa? yang 8ku tambah 10. Kemilah bisa dimengerti. Iya, ternamam udah itu nama udah. Kang Leta, kabu. Jadi tilote udah merupakan patokan berenyah. Iya patokan. Iya patokan ya. tiga. Nah, Tapi yang penting nama itu apa ya berarti? Patokan itu mana? Nah, Jadi tadi kan udah ketahuan sulapnya mas kartu dikurangi nilai yang paling kecil, nah dibagi di tiga nah. dari tiga, nah, Ini tiga itu tadi kata-kata ketiru, gimana gimana tiri, nah tiganya dari mana? A B C, dari mana? Nah, D E F, dari mana? C, kalau ya. nah, kita lanjutkan tadi pertanyaan let's yeah. yeah. dari tidak lama menjelaskan. Iya. KKM <kuh> mata pelajaran yang 2013. Iya. Ibu ya, Kesnya, ya Uya, sama dengan 2006 sudah dari indikator. Iya. Berapa? Terima Lebih banyak kan ya. lagi-banyak yang pakai 2006 ya, ya. 4, 2, 3, 5, 6, oh, okay, baru betul. betul, betul Jadi betul Pak uh, Untuk KKM pada dasarnya sama Kalau oh, yang itu seperti ke itu ya Intinya ada uh, KKM mata pelajaran yang kita gabungkan Kemudian kita lihat mana KKM terendah dan itu ambil sebagai sama yang satu anggilikan dari semua kelas? iya, dari semua kelas sip